Цікавить ваша думка, точніше прогноз стосовно подальших цін на ринку будівельних матеріалів, до чого готуватися, чого очікувати найближчим часом. Дякую, Михайло, за питання. Відповідь, хлопці, хлопці, на це питання завжди одна. Завжди. 36 років я в будівництві, хлопці.